سٹیٹمنٹ سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا تو میرے پاکستانیوں آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولا مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بگایا انہوں نے پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر بریف کیس چلے کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا ٹیلیفون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا آدت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کریں کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے مارشل لا لگتا تھا قانون ختم انصاف ختم تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم آپ اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولا جمع ہوا ہوا ہے اسٹیٹس کو کا مافیاز جنہوں نے اس ملک کو تیس سال سے چوری کر کے لوٹا پیسہ باہر بھجوایا اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا ہے۔ پہلے جنرل مشرف نے این آر او دیا ان کو سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا سرے مل کا یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا سرے مل خریدا سوئٹزرلینڈ میں ساٹھ ملین ڈالر پڑے ہوئے تھے ایک انارو دے کہ ان کو معاف کر دیا ادھر سے ہدائےباد پیپر ملک نبے کی دہائی میں ایک ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے کوئی حکم کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار اختیار ہی نہیں دیا ہوا کوئی آئن اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے گھر میں چوری ہوتی تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا لیکن یہاں ہوا وہی صاحب اقتدار وہی معافیا قانون کے اوپر آ گئے اور میرے سارے تین سال لگے رہے کہ جی ہمیں این آر او دو جب وہ بلیک میل کریں کہ جی این آر او دو اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا جنرل باجوا نے ان کو این آر او دیا اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس این آر او کو اب بچایا جائے اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے عمران خان اور تحریک انصاف سے سو ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے اور اگر وہ آ گیا تو ان کا این آر او خطرے میں آ جائے گا اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے یہ جو سارا ٹولا کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر کے انہوں نے کھڑا کر دیا اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ ان یہ آئیں گے ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے نہیں تو تیس سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لیے ہیں پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا کہ جدر رول آف لا نہیں ہے جدر, جدر قانون کی حکم رانی نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی ہو ہی نہیں سکتا الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشن نہیں ہوئے لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لا اور رول آف لا آنے ہی نہیں دیا یہاں مارشل اور لگتا تھا ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نظری ضرورت آ جاتی تھی اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا مارشل لو نے نہیں کیا ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے کیونکہ چوری پکڑی جائے گی اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے جسٹس سجاد علی شاہ اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا ججز خریدے بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا ان چوروں کا ساتھ دے اور اس کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں اور ہر قسم کی میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں آپ ان کے انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا دیا پہ جو انہوں نے ماضی میں کیا اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی نبے دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر ان کے اوپر وائلشن ہوگی آئین کی ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو ان کا جو نو سو کے ایک دن کے بعد با... نوے کے ایک دن کے بعد نوے دنوں کے بعد با... ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیرآنی ہو جائیں گی ان کے کوئی آڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو کسی پولیس والے کو کیونکہ قانون ان کو آئین ان کو اجازت نہیں دیتا تو جو اس ملک کی میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ کہ آئین واضح ہے اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے مجھے نکالا گیا ڈیڑھ سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ اس کے بعد جے جی آئی ٹی اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ چار لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے جو کسی ہم نے نہیں نکالے انٹرنیشنلی ان کو ان کو اللہ کی پکڑ تھی ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے ماننے پڑے ہمارے ہیں اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ, یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے کدھر سے مانی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو ایک ڈاکومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے ڈرتے ہیں پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت دو ہم جب پاور میں تھے الیکشن کرواؤ ساڑھے تین سال میں سنتا رہا جی الیکشن کرواؤ اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ تب الیکشن کروائیں گے سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو عمران خان کو جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی شرائط ہے اس کو وہ لیول پلئنگ فیلڈ کہتا ہے خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے ثابت نہیں کر سکتا عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر یہ شباز شریف نے جالی ایفیڈاوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو کوئی شرم نہیں ہے اس کی لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو ڈسکوالیفائی کرو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو شرمناک رول ہے اس ملکی الیکشن کمیشن کا میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈر جو پیچھے کہتے ہیں دو جو کیئر ٹیکر گورمنٹ بنائی ہیں انہوں نے ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا اس کو اوپر بٹھا دیا جیسے آفیسر پوائنٹ کر رہے ہیں جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پاس تشدد کیا ہے ان سب کو اوپر بٹھا دیا تو ہمارے اوپر کیسز کرو پارٹی کو توڑو جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے اور میں ویسے ان کو کہہ دوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکل ہے جتنی دھاندلی کر لیں ہیں وہی نکل ہے لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ ہے اس دل دل میں جو ملک فسادی ہے اسے نکلنے کا اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پچھا دیے انہوں نے پاکستان کو کہ اس ملک کی پچہتر سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کے یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے کسی سے پوچھیں یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے اکنامکس کے ان سے تو پوچھیں کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور آپ ڈوبتے جا رہے ہیں میں میرے پاس اداد و شمار ہیں تو میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا اور ابھی شروعات ہیں ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشن اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی کیسے میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہے ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی اس میں اس نے دو تین چیزیں ایسے کہیں تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک ہے نعمتوں کا راستہ وہ بالکل مختلف ہے ایک ہے تباہی کا راستہ اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں تو یہ جو آرمی چیف نے ایکس آرمی چیف نے باتیں کی سب سے پہلے تو میں مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو اس دن رات کو تو سب کو کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی وہ کون تھا تو, تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا اور اس نے کہا کہ بڑے بڑے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا تو پہلے تو اس نے اکانومی ایکوم کی طرف کہا پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی بڑا لمبی بات چیت کی پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی اکنمی کا بھی ایکسپرٹ پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ دیکھئے یہ آگے جو میں ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سوپر کنگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے کے... گورمنٹ تب تک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں عمران خان کہہ ہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں سوائے شہباز شریف کے دو ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی اے میں مخصوص چڑاسی والا کیس تھا سولہ ارب کا اور ٹی کا آٹھ ارب جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے لیکن جب باجوا صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا تو احتساب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس میں تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے سو so نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک نہیں کر سکتا تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں تنقید ہو رہی ہے پنچنگ بیگ تو میں تھا پاور وہ لے کے بیٹھے تھے فیصلہ جو کرنا ہے وہ اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے کیونکہ ہم نا ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے کیونکہ غریب نے کچھ لے جانا تھا اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں غریب نے مر جانا تھا تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا بلکہ بڑا اچھا کام ہوا اور اور بھی کام تھے میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں اس کے اندر باڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے پھر ٹڈی کا آ تھا وہ جو لوکس کا تھا مدد کی اس لیکن جدر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا اور ان کے فیورٹ شباز شریف تھا آپ شباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا جج کبھی آ جاتا تھا ہم بھی ایران کے کبھی آج جج بنچ ٹوٹ گیا تو پتا ہی کچھ ہو گیا ہے پھر شباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے کہ عمران بڑا خطرناک ہے لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ کس طرح فیصلہ کیا ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ دار ذمہ داری لیتا ہے اسی کے پاس اتارٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھ پوچھا جاتا ہے وہ آنسربل ہوتا ہے لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا میں نے یہ کر دیا جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا اور آج کون ذمہ دار ہے میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے بڑے حالات تھے میں آپ کو آئی ایم ایف فروری دو بائیس میں آج سے ایک سال پہلے پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں سمری بناتے ہیں ایگزیکٹو سمری وہ کیا کہتا ہے چار چیزیں کہتا ہے پاکستان کی ایک سال پہلے ہماری حکومت گرانے سے ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا سسٹینبل کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے یہ کوئی تکا نہیں لگا یہ سسٹین کرنی تھی یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا سنیں وہ کہتا ہے کہ سات سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا یعنی جو مڈل کلاس جو جن کے حالات بہتر ہوں گے وہ چھ کروڑ لوگ اوپر جائیں گے مڈل کلاس بنیں گے پاکستان کے آئی ایم ایف کہہ رہا پھر کہتا ہے پھر کہتے ہیں انکلوسو انکلوسو کا کیا مطلب ہے کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ سارا آبادی اس کے اندر شامل تھی غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جرنل ہے جو کے ساری دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز وہ جرنل پڑھتے ہیں جس کو لانسٹ کہتے ہیں لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانا کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا دس لاکھ تک علاج کروا سکتا تھا یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس خالی پڑے ہوتے ہیں ڈاکٹرز نہیں جاتے نرسز نہیں جاتے وہاں سارے بےچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنانے شروع کر دیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹورک بن رہا تھا پاکستان میں جو کہ انہوں نے, انہوں نے آ کے ختم کیا اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے تھوڑی سی چیزوں پتا چلتا ہے جی اب پھر لنڈن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن عام آدمی کا کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے غربت کی لکیر سے تو انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کیا جو کہ ہمارا جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین جب انکلوسو انکلوسو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے جب جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے پھر احساس پروگرام دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کا احساس پروگرام جو نچلے طبقے کے لیے تھا اور یہ اسٹینفرڈ یونیورسٹی امیرکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام جو کہ انکلوسیو ریسورس تھی تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے پھر سسٹینیبل ہے یعنی یہ چلتی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ چھ کروڑ لوگ اس میں آ جائیں گے مڈل کلاس میں اوپر پھر وہ کہتا ہے انکلوسو ہے کہ وہ صرف ہم نے امیروں کا نہیں سوچا نیچے سے بھی اٹھا رہے ہیں جس میں کامیاب پاکستان بھی تھا کامیاب جوان تھا نوکریاں دینے کے لیے. اور جاب ریچ کہ ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں یعنی ہم نوکریاں دے رہے تھے امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی پاکستان میں فیصلہ باد جیسی جگہ میں جدھر ہم جب دو اٹھارہ میں آئے تھے تو لوگ اپنی فیکٹریاں بیچ کے ان کو ہاؤسنگ اسٹیٹ بنا رہے تھے وہ فیکٹریاں بند ہو رہی تھی ہمارے دور میں دو کے اندر سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مزدور کم پڑ گئے ہمیں باہر سے مزدور لانے پڑتے اور آج جا کے ذرا فیصلہ باد میں پوچھیں کہ حالات کیا بے روزگاری کی تو میں اب اس کے بعد صرف دو تین اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں یہ ملک کو بچا رہے تھے جنرل باجوا عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے تباہی سے بچا رہے تھے تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دس مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے انفلیشن ہوئی ہے اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر تیس ہزار روپے ان کی آمدنی تھی اگر تیس ہزار آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں آج اس کی خریدنے کی پی... پپیسٹی کے وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے بیس ہزار آر لوگوں کی آمدنی سے دس ہزار تیس ہزار میں دس ہزار روپیہ غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے اور وہ کیوں ہوا میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے وہ ذرا دیکھیں گے بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ اور ابھی آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید جو روپیہ گرا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں آٹا بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے عام آدمی گیارہ سو ستر روپیہ تھا بیس کے آٹا ہمارے دور پہ آج وہ چلا گیا چوبیس سو پہ دگنا ہو گیا گھی چار سو چار سو ستر روپے چار سو ستر کا جو گھی پر کے جی تھا ہمارے دور پہ آج پانچ سو پچاس پہ چلا گیا کے جی لیکن جو سننے والی چیز ہے وہ ہی. ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر آدھی ہو گئی ہے اس کا کوئی فائدہ پاکستانیوں کا نہیں ہوا کیونکہ یہاں مزید تقریباً سو روپے اور مہنگا ہو گیا کے جی پہ چکن مرغی جو ہم استعمال کرتے ہیں دو سو کے جی تھا ہمارے زمانے میں آج چار سو پندرہ پہ پہنچ گیا جو چاول ایک سو چار کے جی ہمارے زمانے میں تھا ایک سو بہتر کے جی پہ پہنچ گیا پیاز جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں باسٹھ روپے کلو تھا پیاز آج پہنچ گیا دو سو پچیس کلو دودھ جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی ہڈیوں کے لیے ایک سو سترہ روپے لیٹر تھا آج ایک سو روپے لیٹر پہنچ گیا جو عام آدمی استعمال کرتا ہے کیونکہ گیس صرف جو, جو پچائی جاتی ہے گھروں میں وہ صرف ستائیس فیصد گھروں میں گیس پچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارے زمانے میں دو ہزار چار سو ستر روپے سلنڈر تھا دو ہزار چار سو ستر روپے کا سلنڈر وہ آج چونتیس سو پہ پہنچ گیا چونتیس سو پہ بجلی سولہ روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا آج چھتیس روپئے یونٹ پہ پہنچ گئی پیٹرول ڈیڑھ سو کا تھا آج ڈھائی سو پہ پہنچ گیا ڈیزل ایک سو کا تھا دو سو پہ پہنچ گیا ڈالر اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے ایک سو اٹھتر روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں آج دو سو ستر پہ پہنچ گیا اور اس کا بھی افیکٹ آنے والا ہے میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اکلے کل بن گیا ہر چیز کا وہ ہر فارم والا بن گیا فورن پالیسی تو وہ جانتا ہے اکان اکانومی وہ سمجھتا ہے شوکترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکترین نے یہ کیا تو وہ کیا آپ کو پتا کیا اکنامکس کا اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو اکانمی پہنچی ہے آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلاں کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے اس کو لگا دو فیصل سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا اگر ہم نے اس ملک کو بچانا اس اس حالات سے تو یہ صرف کوئی اکانمی کا ماہر نہیں بچا سکتا اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں اس ملک کی گورنس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے؟ سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدت سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ابھی ہمیں بڑا فخر تھا ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالر دیے جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے زلزلے کی وجہ سے ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالرز دیے تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں میں کئی ایسے پاکستانی جا جانتا ہوں اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں یا رول آف لا لے آئیں ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا ان کے گھروں پہ قبضہ فلیٹوں پہ قبضہ جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے وہ اعتماد کی ضرورت ہے اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اس وقت صرف ریمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے سرمایہ کاری انہوں وہ نہیں کرتے پاکستان میں وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے ایک دم پالیسی چینج ہو جاتی ہے جس جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے اس میں ہم نے اپنی اکانمی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے ایک ایک سرٹنٹی لے کے آنی ہے ایک پروڈکٹیبلٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے پانچ سال کس طرح جائے گا اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے ملک کے اندر استحکام نہیں آتا جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ ہماری ان پالیسیز اور ان لوگوں نے معافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنے پہ لے آئے ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی آئی ایم ایف کو کہیں یہ چیز اب مانتے یہ نہیں مانتے کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے ہم ڈالر دو سو سے نیچے لے آئیں گے روپیہ اور آج کدھر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں حقیقی آزادی کی ہماری جدوجہد ہے ہم اپنے ملک کو قانون انصاف دے کے فنڈامنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے رول آف لا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں او آزادی تو آتی ہے انصاف سے اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جد و جہد کے لیے تیار ہوں میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں میں میری انتظار کریں میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا کیونکہ ہم یہ سسٹم دو طرح ہیں توڑ پھوڑ کر دیں سڑکوں پہ نکل جائیں انتشار پھیلا دیں ہم کر سکتے ہیں سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے یہ پرمن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک ہم اس ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں جی آج اس کو پکڑ لیا شوکت کے وارنٹ نکل گئے کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مرضی کرتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اس لیے اس ملک کے لیے حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کے لیے اختیار رہنا پڑے گا میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کا آخر میں کہہ رہا ہوں جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جاننے کا آپ سب کو کہہ رہا ہوں دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جو قومیں جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑتی جدوجہد نہیں کرتی کوئی ان کو آزادی نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی انشاءاللہ میں چند دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا پاکستان زندہ آباد